Dakle, ono, svi su kritični, to je logično. Mislim, premeni su bili kritični, sad pitanje šta je realno, a gdje se stvarno podbacilo, ne? Ali činjenica je da će se u Petrinji morati puno toga, naprosto, srušiti u centru grada, jer je neobnovljeno. Zašto se u tome komat podsade, to ima neka. Da, ima, mislim, to putete njih, ali da, čisto zbog toga da se lakše uh, povuku sredstva. Kao dok? Kao, da, neka vrsta, ono, tu je bila kuća. Para, Parak konzervacije. Ne? Da, da. Na... To jer ako se sve sruši, onda nema nikada potpora. A onda možeš dokazivati, jer je bila kuća. Je bila... Ne, ne, ne moraš njih dokazivati, nešto dobiti ništa, reke. to se smatra. Ali da. to pitajte, nijekom oni to znaju bolje nego ja. Da. To Pa je tužen. Slušali ste razgovor? Mhm. Mm I si mi iz njega ono što vam je interesantno. Dakle, ja nemam odgovor na pitanje zašto nakon toliko mjeseci se pa vidno ništa ne događa. Ne zna, zašto je laborator za rušenje ovog objekta 12.000 kuna, to je malo manje od tržišne vrijednosti ovog kući pri potresu. Sa ne radi ništa. Pa da su neki To prije... je rekla gradona to je rekao da. dakle ja to uzimam da. ono kako da kažem s povjerenjem, ali no, sa zrnom soli, to je stvarno mislim rekat, ne. Mislim ono što... se da vam je istovremeno i žao i drago što se došlo na Ne, nije mi drago, mislim, drago mi se drago da se vidi ljude to se vidio već jednom ili dva puta, ali mi žao da se stoji, stoji se. Ja to uspoređujem sa Gunnjom, 2015. Je išlo na ho ruk i ff, išlo je brže. Opet, opet se radilo o dakle, ljudima koji nisu imali gdje živjeti. Sponjela je ovaj problem za glasanje, To komentirate ovo da je MU potvorio granice, dakle da svi državljani mogu ući u državu na dan izbora bez testa, bez kontrolu? To je imate feštu stranešku na Riječkom Korzu, može doći pola Crne Gore, ne? a koji imate ako ni ta stranka onda ne možete ništa. Mislim se da da malo ljudima već do ono do, do, voda došla do ušiju i do nosa sa tim dvostrukim kriterijem. Mm. Mhm. Vi ja sad... ne bi tako napravili da ste na mjestu premijera. Što? Dakle, otvorili granice u ovakom momentu zna. Da... mogu svi glasati. Pa gledajte se tu š, više nitko nema masku a danas je i u Americi maska za one koji su sjetni više ne, ne, ne nosa ja ne, zagora, ne zagovaram tu onakav totalni purizam koji na kraju ljude i preplaši. Dakle, ako se otvaraju granice, otvaraju se granice. E, I to je u redu, ako su se za to stekli uvjeti. Ali nije u redu ovo što čujemo od dograda načelnice, gospođe Mitić, uh -huh. To nije u redu. To nije u redu, mislim, ono da su ljudi odavde otišli. Ne znam, postoji način da se ljudima osigura da glasaju. Na kraju krajeva nije cijela Hrvatska pagođeo na potresom, nego jedan mali grad i jedan još manji grad i okolna sela. Tak. Ovim ljudima dakle, ne treba samo pomoći da imaju krov na glavu, nego da doista mogu tu ostati, da im se osigura da mogu preživljavati, da imaju od čega uh, živjeti. A to Evo, ljudi zadan... nemaju od čega živjeti, Mislim, zato što ne mogu raditi ono što su radili ranije. To što su radili ranije je bilo mukotrpno, ali se od toga živjelo. I neće moći raditi ni u buduće, ukoliko se ovdje ne stvore neki materijalni uvjeti. Skromni kakvi su bili i ranije, trenutno nemaju nikakve uvjeti. Kad smo kod izbora, vi ostavite prirodlice da nećete glasati, mislite li da je to neka... Nije to odluka, to je moj stav koji sam da, ja izrekao prije godinu dana i nemam što novo za reći. Dakle, ja sam uh, u situaciji da, da nisam stranački, niti predsjednik, niti kandidat, niti čovjek više i ja moram držati jednu distanci. Zato treba osigurati ovim ljudima koji bi možda glasali, da mogu glasati. Ne? I malo ih je, to se lako kontrolira. Dakle, pustite mene, ja sam nebitan, ako je to, neka je 500 ljudi koji ne mogu glasati, to je puno. Jutro sam ministru Banužiću, nakon što se završili ovaj protokol sa gromovima, kad smo razgovarali s njim, nije mu se svidjela ova vaša formulacija, kojom ste htjeli ubrzati, zapravo kupovinu aviona, jučer ste alekli, ajte otelite se više figurativno, oni za da danas... U... Gospode, oteli se jedna ruska klasična Aj, pjesma. Rekao da to, on, pa, da je da to nepristojno zato što se... Nije, to je jesenjeno ova pjesma. Nije nepristojno. Ne, ne, nije nepristojno. Znamo koliko su ti porodi, to je puno pristojnije od poziranja u kupaljkama. Dakle, sa 30 godina mislim. Mene zadnji put mama slikala kad sam imao 13. pol. Nakon toga Boga mi više nije. Dakle, nije to, ovaj, to nije nepristojno, nego su nam dužni odgovor. Dakle, pola godine to traje. Sredinom 12. mjeseca je povjerenstvo završilo svoj posao predsjednik vlade opet neistini to. Dakle, nema dana da taj čovjek nešto ne slaže. Kaže da sam se ja mogu uključiti, a da nisam, pasite koji argument. Ajde da nisam. Šta čekaš pola godine? Ali jesam. Preko načelnika glavnog složera. Koje odgovara meni. Preko zapovjednika Hrvatskog ratnog zakoplostva. Ja moram stalno govoriti da je predsjednik vlade lažom. Mislim, to je laganje. Ili čovjek ništa ne zna o državi. I ništa ne zna o povjerenstvu... Či imenovanje je sam potpisao. Dakle, imaš tamo načelnika glavnog stožera. Kome on odgovara? Pa prije svega meni. Dakle, imam sve informacije iznutri. Jel to sporno? Je to nekome ima da nije jasno? I da, konačno se otelite, gospoda. Mislim, to je jedan prirodni proces, ono koji je pomalo bolan, ali na kraju rezultira jednim životom. Pa makar i blentovim telećim. Kažu ovaj mjesec, da će biti. Očeli, ajde više. A zašto nije bilo u Svibnju, odnosno u Travnju, u Oživu? Vjerujete mi da će biti Travnice? Ma ne vjerujem ništa. Dobro, li imate li informacije ili ne? U parnevrata ste odgovorili kao da nemate informacije. Je tako ja imam informacije o radu, znači. slušajte me, dakle o radu povjerenstva koje je završilo svoj posao u prosincu mjesecu. Dakle, odluka je trebala biti donesena odmah. Koji su razlozi? Lokalni izbori. Pa da je to odlučio u drugom mjesecu, pa di su lokalni izbori? Sad! Sad, vjerojatno, neće ništa napraviti slokodni izvor za dva dana, ne. To je naprosto jedno, jedno jako neodgovorno amatersko, diletantsko ponašanje. Može li si ikako pomoć ovim ljudima, ovo što govori gospod Branka, da, je, da ostanu tu, makar koji su ostali? Jer ovo, novac, ljudi će novac. Da... Kojeg ima puno na nekim mjestima no. i gdje se krade i otuđuje i ovdje gdje treba malo, malo. Dakle, cijeli kraj ne vrijedi kao jedna kuća koja neko jednogometaž kupi na Pantavčaku. Cijela općina ne vrijedi to. Ako netko može svojim talentom i nogama opravdano zaraditi milijona eura, pa može država ovdje dati. Ali to su vam te nelogičnosti. Dakle, Hrvatska država, recimo Hrvatima u Vojvodini, daje godišnje 3 milijona eura. To je opet manje od najskupljih vila na Pantovčaku, u kojoj živi petero ljudi. Dakle, za zajednicu Hrvata, recimo u, u, u Bosni, u, u Vojvodini, koja se desetcima tisuća ljudi, 60 tisuća ljudi broj 3 milijona eura. Da Hrvatska da 30 milijuna eura, ne osjeti. Isto vrijedi ovdje, dakle, zašto, ako je istina, elaborat za rušenje ove kuće, košta 12000 tisuća, ko odredio to, tu, tu normu? Čije je to normativ. Pa kod gremišta znaš, pola pola, ili olimpijski, ili sportski, mislim, ono, i škropet, ne? 12 tisuća, netko je odredio licencu. Dakle, netko na tome susla novac. I plaća na to. Da, država će da. vrati, ali kad se to... Ka dakle, kao da je poruka da. Sam, Mislim, isto je u Hrvatskom selu preko no. brdo, da se ne bih ovo... Da, e, isto je da. U Sredinskom novom selu sam bio no. prije sat vremena, ista priča. Dakle, da nisu došli branitelji iz Požega gradit kuću, niste bili tamo. Dakle, ekipa ono preko vikenda dolaze branitelji sa donacijama iz s ove sreće, gradit kuću. Sada je prvo rijeka završio. Ali to. Isto petro djeca žive ovako ko Nije to jedini primjer. Imme, udruga dobro Dobri, udruga solidarna. Znači, volonteri plus novac iz donacija, I ja sam, sam svjedočio najmanje jedno mm. 7 do deset lokacija se napravi lijepa drvena kućica vrlo, vrlo pristojna ovako u, u zapisnim okvirima... Znači to, vam reći, ja to, ja ja to podržavam da. to je ljudski, međutim, to ne može Sus. biti tako. Dakle, država uzima puno Sus. i treba davati puno. Sad sam razgovarao sa zapojednicima, kao Hrvatska država na donacije vojne na primjer, i na sve donacije naplaćuje PDV i to po punoj stopi. Ali sigurno ne može naplatiti po stopi od nula. I ja kažem ono, generalu ili admiralu, ali ti primaš plaću od toga. Supruga ti radi u školi, ona prima plaću od toga. Dakle, država uzima puno, a onda se od nje i očekuje puno. Dakle, ta priča sa, sa humanitarnim akcijama veliko Hrvatsko srce, mislim, postaćemo kardiopatiju od lukog srca. Dakle, e, treba nešto kupiti, evo Hrvatska se, solidarna Hrvatska, pa gdje milijarde koji idu u sustav? Bolnica, KBC mora kupiti nekakav stroj koji košta opet, dakle, kao forc od e, kuće nekakvog profesionalnog sportaša. Dakle, stvari nisu uopće realno vrednovane. Dakle, Hrvatska, koja nije siromašna zemlja, Zagreb, koji nije uopće siromašan grad, mora solidarnošću ljudi koji rade za vanje o tisuću eura i žive u gradu, gdje to baš se ne rasteže tako preko mjeseca kao ovdje, moraju davati dakle, humanitarne doprinose da bi neka bolnica, ili, ili top bolnica, kupila oruđe koje redi miliona eura. Pa da nema zezati. Ja se vozim u auto od pol milijuna eura. Blindiranom auto, ne znam zašto, to je od onog napada, kad je počela radikalizacija Hrvatske, od tada su me utrpali u blindu s kojom ne mogu doći do požega jer mora statno točiti gore ili dva puta. Primjer. Da. Ne? Če, okay. Dan orčan snaga je skoro, da no? hmm. su počeli možda kakve pripreme, dogovoriti... Svakako da su počeli pripreme, opet ćemo imat, dakle, otvorit ćemo će granice. Dogoditi, e. dogoditi dakle, sad smo otvorili granice, da kao ste više nemamo problema s epidemiologijom. Čak i Center for Disease Control of American Prevention dakle, rekao konačno da ljudi koji su cjepljeni ne moraju nositi masku. Aleluja, konačno i to znamo. Dakle. To je put u sretnu budućnost. Vidio se tu i tračak zdravog razuma. Ali mi ćemo opet valjda polagati vijence, odnosno obilježavati dan oružanih snaga, 30. godišnjicu formiranja Hrvatskog zbora Narodne garde u Hrančevićevoj, tako da će biti 3-4 izaslanstva oslanstva ovoga predsjednika, pa naravno generali će biti sa mnom. I neće probao sam danas riješiti taj problem konstruktivno, tako da to bude vijenac Republike Hrvatske. Ili, recimo, kad je ministar sa mnom, a nema njegovog stranačkog šefa koji ga malpotira, Dakle, da kažemo, evo, ja sam predsjednik Republike i vrhovni je zapovjednik, ali na vijencu neće pisati uh, predsjednik Republike i ne moraš se ti meni glajk like šaltati i postrojavati kraj mene, ako ti to tvoja stranka ne da, napisat ćemo Republika Hrvatska. To je opća stvar, Respublika. I bit će u delegaciji onda i generali, i bit će i ministar, ali neće mi generali i admirale šaltati svakih 15 minuta da idu u četiri delegacije. To neće gledati. Dakle, ili svi skupa? Zajedno, ne mora biti zajedništvo. Dakle, ja sam jučer najveće bio s prijateljima, nakon cijelog dana se družio, ali sam tokom dana radio stvari koje mi gode i koje mi ne gode. Bio s ljudima koji mi manje ili više ne odgovaraju. Nisam glumatao, niti glumio, na što Plenković svodi svoj posao, nećemo glumiti, sinek, nego sam radio svoj posao. Postoje ljepšestva, postoje ljudi u čijem društvu ne želim biti, ali jesam. Jer mi je to dužnost, to je osjećaj dužnosti. Call Call of Duty. Ministar nije samo govorio o avionima, nego upravo i o tome, dakle, žali što je takva situacija da su vojnici postavljeni i načelnik glavnog stožera u takvu situaciju. Da polažemo zajednički vijenac, dakle, kada su prisutni on i vojnici, bumbar. Gle nisu Aha. izumrli bumbar. Kaže <laughs> da ih više nema. Ovoj, a, a, međutim, ministar to ne može prihvatiti. Meni ministra od društva nije loše, ali čovjek ne može iza svojih gabarita jer će mu to zamjeriti u stranci. To je sva mudras. dakle Naravno da će u vojnici biti tamo gdje im kaže vrhovni zapovjednik. Ja pred tim generalima, kažem ministru, dakle ne na, na, na uvce, idemo napraviti kompromis. Evo, vidjet će, to će biti rezultate. A što ga... vam ne Plenković. Robit 300 ne razgovarate nakon toga su obično dogodljava Zato što je on, krizija. nažal, David, on nije samostalan onoj mjeri koji bi trebalo biti. Ante Kotromanović bi mi već dao ostav. A naš odnos je puno ravnopravniji nego ministra Ilenkovića ga je doveo da mu tu bude, da mu tu bude. Dakle, ali Kotrmanović... zapravo je rekao da se suzdržava ali on zapravo ne želi da e, dovesti način. Ne, ne može on to u, u neugodnu situaciju pa ne donosi neke odluke koje on da ne bi mora, te... mogao ispuniti zato što mu vi zapovijedite nešto drugačije. Gledajte. Da, upravo o tome se radi, zapovjed i Odluka se odnosi na šoder. Dobro a ne na ljude. Ljudima zapovijedam ja, što nije jasno. Pa on tvrdi da u miru nije tako po zakonu koji je donesen prije nekoliko godina. Molim? Var. To je rekao. Pa da, to je, to je rekao i, su... i nedavno knjigu. To propustimo zakon, dakle piše Ustavu koji je vrhovni zapovjednik, a dajte mi sad u tom novom zakonu pokažete gdje postoji razlika zapovjedanja u ratu i miru. Gdje to postoji? Koji je to članak zakona? Gledajte, nije dovoljno doći u Zagreb i u selice u, u ministarske kabineti. Tu sam ja, 20 godina sam u tom poslu i duže. Tu je lozačić, tu je Admiral Hranj, jedan od najboljih pitomaca Američke, Barnaričke akademije, svjetskog vrha. Pa što on misli, zaista da ti ljudi rade protiv njega. Ili da se samo drže zakona, logike, dobre prakse i tradicije ove države. Koja je zapadna, koja je profesionalna. Ne? Pa ne, mislim, ratu i miru. Znači, drugim riječima, predsjednik Republike je zapovjednik u ratu. Kad je Hrvatska bila u ratu? To ste isto pitali u Borovu, naravno poljoprivređe. Ili ne znam, ili ugim Dakle, o tome se radi. Ministar e, hranjima 60 godina. Nema, 58. Dakle, nema njegove karijere. Gotova je karijera. Taj čovjek ne mora o razmišljati. I ponaša se krajnje pristojno. Ja očekujem da se recimo ponaša više kao Petar Stipetić, kad su ga maltretirali na takav način. Dakle, oficiri, gentleman, Petar Stipetić, Hrvatske vojske, general, Pravi general koji je bio generali u profesionalnoj vojsi ranije, dakle nije to dobio stranački, isto priča, je dakle, postavio se. Hranje krajnje je oprezan, ali hranje nema budućnost. Ovo je njegov zadnji posao. Sad mi recite šta, šta je druga strana s kojom polemiziram rekla suvisno. Bojime se, šta batina se boji, pa čovjek svaki dan u teritoriju ne 500 kilo. Okay, hvala. Hvala. Hvala. Hvala. hvala. E, predsjednici, da mogu... Da mi na je vaše riječi i nadalje možemo mi recimo to možemo reći bjednici očekivati? Dok vladan ne, ne odluči dakle ove stvari raditi odmah i, i, i bez troškova ništa. Ja, ja sam bio premijer do 2015. 2016. I znam šta bih napravio i što sam radio u mjestima koja da, stradala da. od poplava recimo u Slavani. To, to je dokumentirano, to se zna. Sad ne mogu osim pričati i ako hoćete vršiti pritisak. Dakle, riječima vrši pritisak, dajte nešto napravite. To je ono što ja mogu. Oni su to snimili i prenjeća to. Ja sam tu bio jednom, došao sam opet. Dakle, došao sam iskreno govorići, ne znajući što se ovdje doleđe. Dakle, ja sam mislio da se nešto počelo raditi, nije ništa. Jer mi sa istom boli i liježemo i, us, i, i ustajemo uvijek. Um. Dakle, I ovo je, očekujemo, čekujemo ne znamo šta. Ovo je pitanje organizacije, a ne novaca. Hrvatska država ima dovoljno novaca za ovo. I na to odgovor može dati samo prvi čovjek izvršne vlasti a to je premijer. Ministri ne mogu, ministri nemaju autonomiju, nažalost to je tako. Nije problem bez Ovo Hrvatska država riješi. Hrvatska država sad kupuje avione za milijardu ili za milijardu i pol, ili koliko eura, doduše na niz godina. Dakle, Hrvatska država nije siromašna. Ovo je kao rezervni dio za na avionu. Ništa. Dakle, stvar organizacije je dobro volje. Ja čak nisam, ja sam uvjeren da se ovo ne radi namjerno da se vas obstruirate. Jer se isto radi i Hrvatima preko, preko Brode. Ovo je naprosto nesposobnost. Dobro. Zra, vrako sretno. Postajemo medalje. Do